قليل من الملح نص ملعقه صغيره نخلط المكونات مع بعض المكونات الجافه وبنوضع ماء دافئ واحد كوب 225 جرام نمزج لمده دقيقه هيك اصبحت جاهزه نتركها ترتاح 15 دقيقه حتى تشرب السوائل اللي فيها هيك بعد 15 دقيقة متل ما انتم شايفين كيف شربات السوائل نوضع قليل من دقيق الشوفان تحت العجنة وبنمد العجنة هي كتير سهلة لان ما فيها جلوتين الشوفان ما فيه جلوتين بنعمل الحجم المناسب لإلنا ممكن حجم صغير او الحجم الاكبر. بنستخدم اي اداة متوفرة عنا بالبيت. هذه بقيت العجنة بنلومها وبنفردها تاني. وبنعملها الحجم اللي احنا بدنا اياه. نتركها ترتاح 15 دقيقة. وهيك بعد 15 دقيقة. نستخدم اي مقلة مناسب او موجود عندنا اي مقلة فالس تلس ألومنيوم كله بمشي الحرارة تكون عالية الحرارة تقريبا بياخد كل وجه اربع دقائق لازم انتو اتبعوها حسب الحرارة هو كتير روعة ممكن نستخدم النار المباشر نوضع شبكة نستخدم النار المباشر سواء الطباخ كان كهربائي او كان على الغاز بمشي الحال نوضع شبكة. الشبكة تقريباً تكون عليها 2 سنتي أو على الغاز نوضعه. مباشر يكون عادي شوية. وبنلف على كل الجوانب. هيك أصبح جاهز. خبز الشوفان هو ليس أكثر ليونة من الخبز العادي. هو أقل ليونة والسبب إنه هو خالي من الجلوتين في أمان الله. انتظرونا بوصفه جديده اتمنى الاشتراك بالقناه واذا اعجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامه